Then Point could you chill? Or Kц base and r pulse? Oh God, there will be my daughter afraid. 18 червня Ярослава Пуківського забрали російські окупанти з виправної колонії, де чоловік працював охоронцем. Там батькам сказали, забирав сина військовий на псевдокіт. І вони сказали, що ж ти, мамочка, не оберегла свого сина? Я кажу, як не оберегла? Ми поїхали туди в Авилово і визвали того кота. Він так до нас кричав, нецензурно виражався. Боже, я на коліна до нього падала і кажу, Боже, моя дитина не винувата. Він сказав, він здавав пости, і він три блоки поста вже пройшов. Що це означає? Я не знаю. Цей четвертий останній виша мира. Так і не отримавши відповіді від окупанта, де їхній син, Олеся із чоловіком звертались у пошуках Ярослава і в інші місця. Руський солдат сказав: передайте мамочки, що син її в нової каховки но ну, я туди ніяк не могла попасти через те, що в Херсон я все об'їздила комендатуру, не знаю скільки раз, 90 тюрма, СІЗО, це де казали, де раніше був і тризвітель. Я весь Херсон про проїздила і неоднократно. Втім результатів досі немає. Родина продовжує шукати Ярослава Пуківського. І дуже страшно, що вже по попри... По приймачу розказують, що в Херсоні катівні відкривають. Я просто не можу вже це видержати. Як? Де шукати? Куда? Я не знаю. Сьогодні донька вже дала ДНК. Діти залишилися без батька. Йому 41 рік. Божечко, чого так? Чого? Чого так з ним сталося? Господи, ти один свідок. Пошуки Ярослава Пуківського продовжуватимуть, доки не буде результатів, сказала мати чоловіка. Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаївщина.